مسلم کے پاس کہا اللہ کے کی بیوی وفات پا ہے سیدہ خدیجہ بہت ہو چکی ہے آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے اور شادی کر لے آپ نے پوچھا کہ کون سی عورت مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے یا میں کس عورت کے ساتھ شادی کروں تو سیدہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کے لیے رشتے موجود ہیں اگر آپ چاہیں تو کسی بیوہ بہ خاتون کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں چاہیں تو شیزہ کے ساتھ بھی آپ شادی کر سکتے ہیں نبی السلط و اسلام نے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سوتا جن کے عمر وفات پا چکے ہیں وہ بھی نکاح کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہے اور اسی طرح کرتی ہوں تو نے فرمایا دونوں کو دو دو دو دو پیغام بھیج دو طرف شادی کا پیغام لے جاؤ سیدہ سب سے پہلے و صدیق رضی اللہ و حضرت صدیق کی کا رضو ہونے والا ہے آپ کے گھر کے آگن میں اللہ کی رحمتیں برسنے والی ہیں انہوں نے کہا بات کیا ہے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد اللہ عائشہ نہیں, یعنی نہیں ہے وہ جب آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی سید ابو بکر صدیق جب گھر آئے ربان نے بتایا کہ ایسے ایسے خواہاں حکیم نے یہ بات نہیں ہے فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اپنا بھائی بنایا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بتایا کے کے کہ سیدنا ابو بکر سے یہ فرمایا بات ان کی درست ہے ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں ان کے ساتھ میرا ایک دینی حکومت قائم ہے تاریخ صدیق میرے بھائی ہیں، لیکن جا کے نکاح کے اندر آ سکتی ہے۔ جب یہ بات ملوب ہوگی تو رومان نے یہ بات بھی کہی کہ ابو بکر کے گھر گئے ان سے پوچھا کیا پروگرام ہے ابھی وہ مسلمان نہیں ہے نا ان کا بیٹا مسلمان ہے تو کہ خلاف بھی نہ ہوئی اور کی ہے مدینہ سے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے ساتھ ملتے ان کے کے پاس جی وہ انتہائی زیادہ بوڑھے ہو چکے ہر وقت میں رہتے جادر کہا کہ آپ کے گھر اللہ کی رحمتیں برسنے والی ہیں اور اللہ کے نبی آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے پھر کسی چیز کا انتظار نہیں آپ اللہ کے نبی کو لے کر آئیں اور آپ آ کر میری بیٹی کے ساتھ نکاح چنانچہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے ساتھ, ساتھ, ساتھ, ساتھ, ساتھ شادی جب اس شادی کے چرچے لوگوں نے سنے خاص طور پر, پر انتہائی زیادہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا انسان ہے اللہ دینا تاکہ اسلام کے اوپر ان کی ثابت کر رہ سکے شادی کا مقصد ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے مناسب ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا برتاؤ کرنا اور دنیا کے اندر اس کے لیے یہ دوسری یا تیسری شادی کیوں کی ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں عورت وہ بیوہ ہو چکی تھی اس کے حالات پر تنگ تھے صرف اس کا سہارا بننے کی خاطر ہم نے ساتھ کی ہے یا شادی کی ہے تو یہ اللہ چوڑی لڑائی تھی ایک جاتی تھی اللہ کے نبی کا جب نکاح سیدا سودا کے ساتھ ہوا تو یہ دونوں خاندانوں کے اپس میں لڑائی بھی ختم ہو گئی اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ سودا کے ساتھ نکاح کرنے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ کے وہ برنجار کی کے ساتھ تعلق کرتے تھے عزت افزائی کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے کی لیے کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان کا خاندان اور ان کا تعلق اسی قبیلے کے ساتھ تھا جس قبیلے کے ساتھ تعلق آپ کی بیوی سیدہ سودا کا تھا نے کی عزت یہ شادی سیدہ سودا کے, کے, کچھ کچھ کے بارے میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ان کو دو مرتبہ خواب آیا ایک مرتبہ خواب یہ آیا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں ہمارے گھر اور انہوں نے آ کر میری گردن جاؤں گا دنیا سے چلا جاؤں گا اور تیری شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دوسرا خواب کو یہ ہے ایک دن وہ سوئی ہوئی ہے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ دکھائے اب چلتے اس بات کی طرف صلی اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علی کی طبیعت اور مزاج کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے اور بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ساتا بھی اور طبیعت کے اندر کچھ مزاح بھی تھا اس کی دلیل ابن ساتھ کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز ادا کرنے لگے تو سجدہ سودا اللہ کے نبی کی ابتدا میں نماز ادا کرنے. جب آپ رکوع میں گئے تو سیدا سودا فرماتی ہے اللہ کے نبی کو کہ اے اللہ کے نبی جب آپ رکوع چلے گئے تو آپ نے اتنا لمبا رکو کیا میں نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیے کہ کہیں میری جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو آپس میں وہ انسان کے لیے انتہائی سکون کا باعث ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے تو خامد اور بیوی بی کا آپس میں تعلق جو ہے وہ ایک محبت والا ہونا چاہیے پیار والا چاہیے, ایک خوبصورت آپ را ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس قدر ہنسی مزاج کیا کرتے تھے اور آپ ان کے ساتھ کس طرح ایک جائز قسم کا مناسب قسم کا شکر کرتے ان کو ہنساتے ان کے ساتھ خوش کبھی بھی کرتے اور ان کو جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے اور آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی ذرا کردار اور آپ کی طبیعت اور خیال کرتے ہیں خاص طور پر سیدہ سوتا رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اتنا نبی السلام کا خیال کیا ہے کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ کے ان یہ محسوس ہوا نا کہ اللہ کے نبی اب مجھے کہیں چھوڑ ہی نہ دے دے دے سعیدہ عائشہ بھی خود فرماتی ہے کہ مجھے سعدہ خدیجہ پر بڑا رشک آتا تھا فرمایا کرتی تھی میرا دل چاہتا ہے کہ میری طبیعت اور میرا مزاج سیدہ سودا کی طرح ہوتا ہے سعیدہ سودا نے اپنی باری حضرت عشا کو عبا کر آپ کی طبیعت کا خیال اس طرح کیا کہ اپنی باری جو ہے وہ سیدہ میں صرف اور صرف کی زوجیت پر رہنا چاہتی ہوں میں آپ سے زیادہ حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ پرانے مجید کے اندر کے, ہاں کے, با. کے بارے میں نہ ضروری ہے کہ جب کوئی عورت اپنے خامد کی نافرمانی سے کرے یا اس کو یہ خطرہ ہو کہ میرا خامد مجھے طلاق دے دے گا یا مجھ سے راز کرتا ہے یا میرے حقوق ادار نہیں کرنا چاہتا یا میرے پاس نہیں رہنا چاہتا تو وہ آپس میں طے شدہ شب کے مطابق سلو کرنے اور کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ کرنے اس میں کوئی نہیں مصر حقیل قرآن نے کہا ہے کہ ان کا آپس میں سلو کرنے کا یہ خیر ہے خیر کا سبب ہے ذرا دقت پیش آتی تھی تو اس وقت اپنی باری سے ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے نبی مجھے دنیا کے اندر تلاک نہ دے مجھے چھوڑے نہ کرے اپنی زوجیت پر رکھے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس دنیا سے جاؤں اللہ کے نبی کی زوجیت پہ ہی جاؤں اور قیامت والے سے اللہ کے نبی کی بیویوں میں میرا شمار ہو میں بھی س... نبی علیہ السلام کی بیویوں کے اندر کھڑی ہوں یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے سجدہ سودہ رضی اللہ عنہ اس قدر چین کے معاملے میں محتاط تھی ایک بڑی بڑی نشانیاں خاص طور پر جو قیامت کی تھیں جی ان کے بارے میں بڑا غور و فکر کرتی تھی بڑی خوش ہے انہوں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ ایک آج ایسا ہنسی مزاح کرنا ہے کہ یہ تھوڑا پریشان کچھ دوست احباب یا سہیلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاح کے طور پر ایک دوسرے کو تھوڑا پریشان کر لیتی تو یہ سعیدہ اور سعیدہ عائشہ کرنا ہے تو یہ سجدہ سودہ کے پاس آئی انہیں کہا کہ آپ کو ایک بات کا پتہ ہے سودہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے نہیں ملو کیا بات ہے کہا آپ کو بھی پتہ کہ وہ جو کانا تجال ہے جس کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے وہ آ چکا ہے جس کونے ایک اندر کرتے تھے میں کھانا وغیرہ بناتے تھے اس کونے اندر جا کر سیدا سودا رضی پر چھوٹ اللہ چھٹ گئی پریشان گئی گھبراہٹ کا شکار گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گاند شریف لائے تو سعیدہ, عائشہ اور سعیدہ افسا نے جب بتایا اللہ کے ڈبی نے جا کر پھر سیدہ سودا کو خبر دی کہ وہ آپ کے ساتھ مزاق کرنا چاہتی تھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں تو کے ساتھ ایک کی ہے پھر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ تو مزاق کیا پھر سیدار پہلا کے آخرت کی فکر ہے امن کا ڈر اور آخرت کی تیاری کی ایک دلیل ہے کس قدر وہ قیامت کی بڑی بڑیوں سے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی تھی اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ایک دن نبی وہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ تیار کیا حضرت سودا تشریف لائی تو سعدہ عائشہ نے پیشکش کی کہ آئے یہ حلوہ کھائیں آپ ہمارے ساتھ سیدا سودا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے حاضر نہیں ہے میں نے نہیں کہا تو سعیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مانے لگے کہ اگر کہیں کھاؤ گی تو میں آپ کے منہ پر لیپ کر دوں گی پر فرما دوں گی اللہ کے نبی درمیان میں تشریف فرما ہے ایک طرف سیدا سودا بیٹھی ہے دوسری طرف سعیدہ عائشہ بیٹھی ہیں اور یہ نبی السلام کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں میں آپ کے منہ پر دیو کر دوں گی ایسا ہی منہ پر مان یہ ذکر کی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ خامد کا اپنی بیویوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے سامنے یہ آپ کی بیویاں مذاق کر رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی غصہ نہیں کیا اعتراض نہیں کیا بلکہ آپ ان کی خوش قبی کے اندر شریک ہوئے ہیں ان کے مزاح میں شریک ہوئے ہیں اس طرح کے جو واقعات ہیں یا اس طرح کے جو درائر ہیں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خامد کا اپنے بیوی بی کے ساتھ رشتہ تعلق پیار اور محبت کا ہونا چاہیے دونوں کے درمیان کو کٹے کسائی والا تعلق نہیں ہونا چاہیے جس طرح آج پر ایسے بھی ہیں۔ था। था। اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے آپ نے دنیا کے اندر اپنی ان بیویوں کے ساتھ رہ کر حسن سلوک کر کے گزارا کر کے اس طرح امت کو تعلیم دی ہے میری اتنی بیویاں معاشرت رکھتا ہوں اس طرح میرا ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے کس طرح پیار اور محبت ہے محبت یہ ہونا ضروری ہے اسی طرح سیدہ سودا رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتہائی زیادہ گزار گزارتی بلکہ تمام ازواج سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی اتباع کیا کرتے ایک روایت میں آتا ہے احمد کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ یہ حج جو کر لیا ہے یہ آخری ہے اس کے بعد تم نے حج نہیں کرنا مطلب اپنے گھروں میں رہنا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوب ہو جائے اس کے بعد ان کو کچھ زیادہ سارا سا نہیں ہوگا ان کے لئے دکت ہوگی جانے کی پریشانی ہوگی تو اس لئے اپنے گھروں میں رہنا تمام ازواج نے اس کے بعد حاج کیئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے بعد بھی انہوں نے ایک حاج کیئے ہیں سامنے کے ساتھ لیکن سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی اتنی فرما فرمانے لگی لَا أَحُجُّهَا بَعْدَهَا عَبَدَهَا اللہ کے نبی نے جو یہ فرما دیا ہے حج نہیں کروں اللہ کے, نبی, کی فرما برداری کے مطابق اپنے نبی اور اسی طرح کرنے والی اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والی بہت زیادہ مان اللہ کے راستے میں قربان کرنے والی تھی سیدا سودا ربی اللہ محمد کہتے ہیں कि थी थी एक एक बोरी की बड़ी मुताइन हुई कल दिन भी बोरियों के अंदर आने लग पड़े इतने दिनों दिन और इतनी मार उनकी फरावानी और इतनी दौलत अपनी حکم دیا کہ پراتے کے پر پوری گوری کے پر یہ ہے صحابت. جتنا مال ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر مرد حضرات اپنی جگہ ثقافت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں خواتین کو بھی خاص اپنے جوڑے ہوئے پیسوں میں سے اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اللہ کے نبی مردوں سے الگ چندہ وصول کرتے تھے اور پھر عورتوں کے پاس جا کر الگ سے چندہ وصول کرتے تھے الگ سے آپ تھے تو عورتوں کو بھی ان خیر کے کاموں کے دربار چڑھ کر شرکت کرنی چاہیے سجدہ سودا رضی اللہ وہ خوش نصیب آپ کی بیوی ہے جنہوں نے پانچ نبی سے جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ عثمان بن مضمون لیکن عثمان بن مضمون حضرت سودا کی زندگی کے اندر بہت اور کی تھی. اس لیے رضی اللہ کا جنازہ پڑھایا اور بقی قبرستان کے اندر رضی اللہ کو دفن کر دیا گیا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری خواتین کو بھی اور ہمیں بھی اللہ کی سیرت سے وہ وہ اخلاق اور وہ مزاج جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے ہماری خواتین کو بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ